حورية بحر حقيقية في إحدى شواطئ المكسيك تم العثور على حورية البحر والتي تمتلك وجها جميلا مثل الإناث البشرية ولكن قدمها عبارة عن ذيل سمكة ويرجع أصل الحورية إلى أنه تمثال تم صنعه على يد صانعي فيلم قراصنة الكاريبي وقد كان يتم تصوير بها في مياه المحيط وقد ضاعت الدمية من صناع الفيلم ليتم العثور عليها بعد ثلاث سنوات في إحدى شواطئ المكسيك، وقد اعتقد كل من رآها في البداية أنها حورية حقيقية، وشعروا بالخوف الشديد من داخلهم. نصف سمكة قرش تعتبر رؤية أجسام أسماك قرش على شاطئ البحر شيء غير طبيعي بالمرة، فما بالك إذا بالعثور على نصف سمكة قرش على الشاطئ؟ في عام 2017 في إحدى شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكيه تم العثور على نصف سمكه قرش حيث ان يبدو ان نصفها الاخر قد تم التهامه من قبل حيوان اكثر ضخامه ووحشيه منها الحوت الاحمر في احدى الشواطئ النائيه في اندونيسيا تم العثور على جثمان مخلوق بحري لا يبدو عليه انه ينتمي الى العالم الذي نعيش فيه فقد كان لونه احمر بالكامل كما ان المياه من حوله كانت حمراء وفي البدايه انتشرت شائعات كثيره واساطير حوله وحول ماهيته ولكن في النهايه استطاع علماء الاحياء ان يتوصلوا الى حزوز في جسده وعلموا انه ينتمي لفصائل الحيتان المختلفه ويرجع السر وراء لونه الاحمر الى البكتيريا التي تكون نتيجه تعفن جسده اثار الاقدام الكبيره في الحياه العاديه اعتاد الانسان على رؤيه قدم يصل طولها الى 28 سنتيمترا كحد اقصى وما هو أكثر من ذلك يعد مقاساً ضخماً ونادراً ما يتم إيجاده في إحدى شواطئ المملكة المتحدة جن جنون عدد كبير من الأشخاص الذين اعتادوا الذهاب إلى ذلك الشاطئ بعدما رأوا آثار الأقدام الضخمة على هذا الشاطئ وقد قالوا أن هذه الآثار تعود إلى كائن بحري مجهول يمتلك نفس جسد الإنسان لكنه ضخم جداً وأسطوري ولهذا فإن آثار أقدامه بهذا الشكل المخيف ولكن الحقيقه كانت مختلفه عن ذلك تماما اذ ان اثار الاقدام التي تم صنعها على يد اثنين من فنانين الرسم الذين قرروا رسم عمل فني مختلف يثير اعجاب ودهشه العالم اجمع اخطبوط ضخم يقضي الاخطبوط معظم اوقات حياته وهو يسبح في اعماق سحيقه بالبحار والمحيطات ولكن استطعنا أن نعثر على أخطبوط ضخم جداً على الشاطئ وهذا ما يعد أمراً غريباً جداً نظراً لطبيعته البيئية قد تم العثور أيضاً عليه في إحدى شواطئ نيوزيلندا وتهافت عليه الناس لالتقاط صور معه والجدير بالذكر أن طوله كان يصل إلى أربعة أمتار هذا ليس الأخطبوط الأكثر ضخامة حيث يمكن أن يصل طول الأخطبوط إلى 12 متراً أسنان حادة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة كان هناك رجل يركض في جولة رياضية بأحد الشواطئ النائية في منتصف جولته استطاع أن يعثر على كائن غريب جدا وضخم لم يرى مثله من قبل وبالرغم من أنه قد لا يكون الأكثر ضخامة من بين الحيوانات البحرية إلا أن هيئته وشكله مخيفين جدا فقد كان طوله يصل إلى تسعة أمتار ويمتلك أسنانا حادة جدا ثعبان بحري بالرغم من أن ثعابين البحر الضخمة تعيش في الفلبين وفي اليابان إلا أن أحد هذه الثعابين تم العثور عليه في إحدى شواطئ لوس أنجلوس وتعد الثعابين البحرية الضخمة من أكثر الحيوانات التي تعيش طوال حياتها في أعماق البحر والمحيطات ومن الممكن أن يصل طولها إلى 15 مترا تقريبا بينما يصل وزنها إلى 240 كيلو عندما تم العثور عليه لم يستطع أي أحد حمله بمفرده من ضخامته حتى استطاع 18 فردا من حمله معا كرات الشعر الفلبينية في أحدى شواطئ الفلبين تم العثور على كائن غريب جداً مجهول الهوية لكنه كان ضخماً للغاية وحاول كل من رآه أن يقترب منه ويلتقط صوراً له لمعرفة هويته لكنهم عاجزوا جميعاً عن ذلك حتى أرسلت الدولة مجموعة من علماء البحار لاكتشاف هوية هذا المخلوق قد توصلوا في النهاية إلى أن هذا المخلوق الضخم ما هو إلا حيوان الأطوم الذي يشبه خروف البحر في الشكل، لكنه أكبر حجما منه. قنديل البحر العملاق يعد القنديل البحري الضخم من أكثر الحيوانات البحرية المذهلة في شكلها وقدرتها على الحياة الأبدية، لكن حياته الأبدية لا تفيده في بعض الأحيان، إذ تم العثور على قنديل البحر الضخم في إحدى جزر دولة نيوزيلندا، هو ذو مظهر مخيف جدا يثير الرعب في كل من يراه. خاصة بسبب لونه الأحمر الدموي الظاهر على معظم أجزاء جسده والجدير بالذكر أن هذا المخلوق البحري يشتمل على حوالي 150 مخلب بحيث يصل طول كل مخلب إلى 37 متراً بالرغم من مظهره المخيف إلا أنه على الأقل لا يتسبب في موتنا مثل باقي الحيوانات البحرية الأخرى هو فقط يسبب ألماً شديداً في الجسم إذا قام بلدغ الإنسان نفايات حوت العنبر يعتبر حوت العنبر من أضخم الحيوانات البحرية المعروفة والذي يمتلك أكبر مخ على الإطلاق من بين الكائنات البحرية والبرية المعروفة هو يتغذى كل يوم على أطنان من الأسماك المختلفة ومن الصعب جداً العثور على هذا الكائن في المياه الضحلة أو على الشاطئ لكن هذا ما حدث بالفعل قبل عدة سنوات تم العثور على جثته في إحدى الشواطئ النائية عندما قام العلماء بفحصه تأكدوا أن القمامة التي تلقى في البحر يومياً هي السبب الرئيسي في موته وخروجه الى الشاطئ فقد كانت معدته مليئه باطنان من المواد البلاستيكيه سمكة الشمس تعد مياه المحيط هي المسكن الرئيسي لألاف الأنواع والفصائل المختلفة من الأسماك المعروفة وغير المعروفة حتى الآن تعد سمكة الشمس من المخلوقات التي تم اكتشافها حديثاً من قبل علماء البحار هي سمكة نادرة لا يسهل رؤيتها في المياه لكن في إحدى شواطئ كاليفورنيا تم العثور على سمكة الشمس وهي هامدة على الشاطئ قد كانت بحجم ضخم جداً على عكس طبيعتها حيث وصل إلى 2300 كيلو جرام والجدير بالذكر أن جسدها لا يتكون إلا من رأس وزعنفتين يمكنها من السباحة في الماء،